אחרי הסרטונים הקודמים, בהם הכרתם את הטרמינולוגיה, אתם ודאי שואלים את עצמכם כרגע, מה ההבדל בין משים לדיפ? הרי בסופו של דבר שתי הגישות האלה יכולות לבצע את אותן המשימות. במשין לרנינג אנחנו מדברים על מודלים מתמטיים שונים, כאשר ה-input עבור המודלים האלה הם פיצ'רים, תכונות של הדאטה. כלומר, אנחנו מכניסים לאותם מודלים תכונות שאנחנו מצאנו בדאטה שלנו, ובצורה כזאת אנחנו מקבלים זיהוי. למשל, אם אנחנו מדברים על האות אקגה, אז פיצ'רים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם במקרה הזה זה RR Interval, ממוצע של האות ועוד. כאשר מה שנכניס למודל, אלה הם אותם פיצ'רים שאנחנו מגדירים. בלמידה עמוקה, מה שנלמד זה לא רק המודל עצמו, אלא גם הפיצ'רים. כלומר, השלבים הללו נעשים בצורה אוטומטית. הרשת עצמה לומדת את הפיצ'רים הרלוונטיים, ולכן אנחנו לא צריכים לבצע את שלב ביצוי המאפיינים בצורה ידנית. השם הזה, למידה עמוקה, נקרא כך כי מה שהופך למידה לעמוקה זה העובדה שהלמידה מתבצעת בעצמה מקצה לקצה. כלומר, המודל מקבל דאטה גולמי עם איזושהי משימה, למשל, לסווה גאותקה גאה לפי קבוצות, כאשר כל קבוצה מציינת מחלה מסוימת, והמודל עצמו לומד איך לבצע את אותה משימה בצורה אוטומטית. הבדל נוסף בין Machine Learning ל-Deep זה שהאלגוריתם של Deep Learning משתנים עם הנתונים. המשקלים מתעדכנים מאיתרציה לאיתרציה, בעוד שבמשין לרנינג המודל כל הזמן מתכנס. המשמעות הנגזרת מכך שבדיפ לרנינג, ככל שנוסיף עוד ועוד נתונים לרשת, הרשת תמשיך ותשתפר. במשין לרנינג הביצועים יגיעו לרוויה מסוימת, ובשלב מסוים לא נראה שיפור. מעבר לתהליך האימון שתהיה לנו שהוא שונה באופן הפעולה בשתי הגישות, ישנן אבנה דרך שיכולות להכווין אותנו מה הגישה המתאימה ביותר עבורנו. אז כאשר אין לנו הרבה דאטה, במידה שאנחנו יודעים למצוא את הפיצ'רים הדומיננטיים עבור הנתונים שלנו, כשיש לנו הרבה קלאסים אותם אנחנו נרצה לסווג, נלך לגישת המשין לרנינג. ולהפך, כשיש לנו הרבה מאוד דאטה, אנחנו לא יודעים מה עם הפיצ'רים המתאימים עבורנו. וכשמספר הקלאסים שלנו הוא קטן יחסית, נלך לגישת הדיפ לרנינג. כפועל יוצא מקומות הנתונים והמורכבות שבתהליך האמון, תהליך האמון בשיטת המשין לרנינג קצר יותר מאשר בדיפ לרנינג. הצטרפו אלינו לסרטונים הבאים לקבלת תכנים נוספים.